10 ચોરસ લેવાનો મોટો ચોરસ એના બે ભાગ કરા છે ચાર છ અને એક સાત સાથે સાત આકારો ને ભેગા કરીએ એટલે એક મોટો ચોરસ થશે મિત્રો આ મોટા ચોરસ મદદથી ઘણા બધા આકારો બની શકાય चे, जे आपने कलाको सुधी प्रश्न पूछवा विचार शोध राखे दीस इज एन एक्साइटिंग गेम हम चलो मित्रों एक डिजाइन बना एक राखु <coughs> એક તો મિત્રો આ રીતે ગોઠવી અને એક માણસ ની આકૃતિ બનાવી શકાય આપણે કે બિલાડી નો આકૃતિ બનાવેલી છે તો આ રીતે ઓછામાં ઓછા ત્રણ હજાર રમકડાઓ પ્રાણીઓ મનુષ્યની આકૃતિ તેમજ કુદરતી દ્રશ્ય ને બનાવીને આ સાત ટુકડાઓની મદદથી બનાવી શકાય મને આશા છે તમે આનાથી પણ વધારે સારા સારા ડિઝાઇન બનાવશો ધન્યવાદ